barruan kortxo bat sin e, bozia kortxebat e, borobildu labanekin da borobildu forma eman eta go, barrenen arillakin au arilla obea dek bestia baño arilla ja, gultzak volta gultzak pelota be be neorrico inarte ba, eh? eta nol arilla nundi sortzen genuen. Ba, askotan ezien galtzerriek buskatuak izaten zian berria baino gehiago nozki buskatutakoak ta haiek erres askatzen genitun e, muturretik moturretik hasi ta tira arrieta erres askatzen giek ikasi genun askatzen ari diek ta ama erritan unda geben go galtzarrideia bestia nundek eta ez gita ama ezta gune izango andatea pelota inda. Eta ematen genion behar neurria, estu-estu. Eta kortxu, barriko kortsuak alako toke bat ematen zion. Eh? Alako hortz beresi bat arteatzen zun. Etzera, pa eta jotakoan edo. Eh? Eta gero, ikersin genuen da... Ge, anaizarrena artista zain altan. Larruare jartzen genion, gainetik. Larruare zapata zarren batean. Zapatan... Mingaina, zeten dioguk, Zapataan mingaina barruan. Mi, eta, genonla deten zaion erderaz, mingaina, Zapataan mingaina, lehengueta hori, hori. Hoi Zapata zaharremati hoi kendu, eta eman forma, pelota. Hortarako, aitak eta hartzeka, txekorra saltzen zuenean edo, santo Tomasi edo errenta horrentzia monostira batentzen. Egun beresi senyalatu horietan, e, beti zer bat ekatzen zigunetxea. Eta askotan pelota bat. Eta pelota harrekin, bagenekin ze forma oa egitur eman behartzitzaion, da... ...geok josten nahitzen larrua jartzen da. Guk gindako pelotak. Ai, ai. Eztela, ezken honi izaten da. Baina, behinbusti ezkoak hau. Betzu, mali jo. Sugondoa jarri. <laughs> Lehortzen, sugondoa jarri, eta hurren urunguneako... Uh, ah, bueno, well, bote we'll